היהי חברים, זה כיף שאתם מיתנו בออ' תחנת ישראל بدون שורב אתם לא? תאמינו מה מחכה לנו היום? אני סמך דיב שאתם נירגישים קצת יותר מהרגיל, מה קורה? לא לא, נחון, אני היום מגימל פה שני זמרי אליס מדיםים שאני באופן נישים מהמשהו. אז זה זה ויגנו למה בישראל, פוקימ ונוא קירל של אמידיה? לא לא, זה זה על מצרי. אדאינ לא, אבל בתם למצרי בחלל אוקי, צי ליבי ומאיה בוסקין למגימל לא מאמינה בראיונות ותות רגילים וסטנדרטים, אני ביתי גם פרלרים מדי פעם, החלטתי לקחת את ציילה קצה ולהפחיד אותו. בניתי במיוחד בשבילו מתחם פחד אימה. מה מו, זה פחד אימה? כמו נייטמר כזרע כמובן, אוקיי. במתחם ארנה ארצליה. ממנו הוא יכול לצאת ען רק אם הוא ימצא את המפתח. אתה מזכיר לי איזו משימה שלנו עם, עם הארון כשבדרך הוא ימצא נחש, מכקים וג'לי מגיל. לא, לא, לא, כן, כן, לא, אל, אל תדגיע, אבל הולכת לרקח את המצב כי הכנתי לו הפתעה מהממת. אתה הפתעה בעצם, אני יודעת שהוא שרוף עליי. אני גם שרוף עליו, אבל הבאתי לו חברה טובה אחרת, מאיה בוסקילה, ונאחל להם מלא בהצלחה. מלא בהצלחה. טוב, חברים. אז יאללה, הולכת לעשות להם יאללה, טוב, אל לא, אני לא מאמין. לא, קודם כל, אני אגיד דבר כזה. אחד, אתה לא תהיה לבד. אוקיי. Okay. שתיים, אני נותנת לך האבטחה שנסיים את זה בצורה הכי מתוקה וכיפית שיש. אוקיי. Okay. שלוש, הייתה לך המולדת השבוע. נכון. Okay. לא חשבתי שישראל בידור לא... ככה, נדאגו לך על פרס מפנק מתנת, ישראל בידור. <laughs> אמרנו, נעשה לך מבוך כיפי, מאתגר. אוקיי. Okay. בסוף המבוך, בתוך אחת הצנצנות יש מפתח. כל מה שתצריך זה להשיג את המפתח, אוקיי? מה יש בצנצנות? כל מיני דברים. יאללה, אתה מוכן? כן. יאללה רבק. חבלת אותי. מה היה אני מזכירה לכם, המשחק הכי פשוט שיש, אתם נכנסים לו מבוך, הוא הולך לפי סללומים, פשוט סללום, טק-טק-טק-טק-טק, אתם יכולים להיות מחובקים ביחד, הכל טוב. סוף המסלול, שלוש צנצנות, בתוכה סימצנור, בתוכה אחת מיני יש מפתיח, רק מתי אמור אני אומרת? את נוגעת, נכון? לא את נוגעת בו בזה. כן, סבابة החזקיהו, הוא חזר. נמוכש את גם יחולה. אסף שארה. מה נושך לכם, מציק לכם, קורב לכם, סורף לכם, מציק לכם, אתם פשוט מצקו ירדן? אני אבא, נא? נמשיך. אז יאבי אחד, טוב, אז יאלם. באמת אפשר ליקנס? Ladies first, man. first. לאן אנחנו הולכים? לאן? אה, נו זה שם, רגע. תגולת? אה! מה המאלה? משמור. מאיה, הצועקת את מלחיצה אותי! זה יש לי בדוחיים! יש בלי צעולי לדוחיים! זה מים! בואי, בואי. אה! רגע, רגע! זה... אימאלה! מה, מה? מה קרה? אלו! למה אתה צועק? רגע, תמשיכי לפה. איפה בואי. כן, ביטוק, ביטוק. תובילי, את נשא חזקה, מאיה. לא, הנה, אני את נשא חזקה, שתדי לה! איי, יפה דרך! רגע! שנייה. רגע, מה יש פה? לא לא, לא מה נוגעת, וזה בחיים? לא, לא! זה אמיתי! לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני הולך. בואי לפה, בואי, בואי איתי. בואי להדיר. אני לא נוגעת בזה! אמא, אני מת, אני לא אימא, אני בחיים אני לא נוגע בזה. מה פתאום? הם הציעו בישרדות מלא כסף, לא לא, מאיפה הם זה? יש מה זה זה? אני בזה, לא, לא, לא! בואי מונא קרים, זה ימש בדוקים. no ما אני מצוירת עלך. אבל בואי תסיליא. לא, אני, מה תסיליא, ותרצה לחקני תיאד את הדוקים? תגידי, מה זה לפחד? זה ימש אומרת לך שזו צבובים קטנים. אני אכל עלך, אמפטיח לך בזה. לא כן, תחקניס את תיאד את הדוקים. לא נראה אותך. תחקניס? לא, תסיל. אתה ראה לי? יחס? נורא. no אני אזור אני סיקוי. היי, תי. אני לא גאה בדוכי מין. כבר עליך, לא אוכל, אני אוכל אכיש. תו עליך ככה. אני לא מאמינה. מאיה, לא. מאיה, אתה צריך להסטיק לך. אני סיקוי. ירדם צריך להalach ביוקר, גם ליתי. ליתי יודעת מזין? בואי גבוי. לא גבוי. בואי ראה את הפיל על הסтик לך. אני סיקוי. אבל תביח הסтик לך, אני נורא כלום. היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, ממי, אני לא יכול חיים שלי. לא, לא, אתה זה קצת... לא מסוגל. מה זה? תהיה חסניה, איזה מה זה? זה לא ג'וקים, זה תרנגונים. איפה איפה אני מביא לאחד? איפה היא? ואם לא געת בשיחות לי? אבל אם לא הייתי רואה... איפה איפה איך, מה תירימו ים? יש בזוקי? יש בזוק? מiken? זה דבר אחימ מפחיד שיחקור. לא מפחיד זה מגיל. סר, אם שינורט סגיד זה חייה וזה, יש עוד מגילות וזה. הם רואים שרק נאсти תחד, לא. סטגידי שרק נאсти. לא יתצרתם לא ציתם מופתיח. איזה מופתיח? חתונה פודלת? לא. לא מופתיח. לא מופתיח. לא מופתיח. לא לא מופתיח. לא מופתיח. לא מופתיח. לא מופתיח. לא מופתיח. לא מופתיח. לא מופתיח. לא מופתיח. לא מופתיח. לא לא מופתיח. לא לא מופתיח. לא לא טוב, ליטאי הייתה היום הולדת השבוע. מזל טוב. תודה, איזה מזל אתה עושה לי עם הדג'וקים האלה. מה נאחל לך על השנה החדשה? שנמשיך ליצור ולעשות מוזיקה טובה. בריאות. בריאות לאימא. ובריאות לאימא שלי. ושנחזור לקהל, לקהל שלי, שאני אוהב אותו כל כך. אה, כי אני ארצון. אני להופעות, לעבודה. מה נאחל ובריאות למשפחה ולחברים האהובים שלי. נכון. ושנחזור להופעות. מעזרת השם. ושירים חדשים ומאממים. וש... ושנוכל לחבק את הקהל ולנשק אותו שוב. ולעשות טוב לאנשים בשביל... שגרה. את יודעת מה? תחליל לי שגרה. רוצה שגרה. שגרה מבורכת. שגרה מבורכת, רגיל. שגרה. שגרה, שגרה מבורכת לחיית במה, מייגוסקילה. נכון. חייבת לחזור, בענק. נגמרי. אתם מדהימים. טוב, Ah, yambule, yambule, yambule, yambule, yambule, yambule, yambule, yambule, מזל טוב, נשמה שלי. אני אהב אתכם. מזל טוב, תודה רבה שהייתם איתנו. אני מאחל לך להמשיך לפרוח ולגדול. אמן. ושל לכם בהצלחה גדולה. תודה רבה, תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לכם לסופים שהשתתפתם ביחד איתנו באתגר. ועכשיו נחזיר לנו את השידור, למעדורה. מעניין איזה אייטמים יש עכשיו. מעניין. אמאל, אמאל, טוב ירדן, אני לא הייתי עומדת בדבר הזה בחיים. אני יודעת, אין שום סיכוי שבעולם. ובגל כבר אמ ידוע כמו קרובטיקה לבבות נכון שזה כיילו אחי ماشي יוסף אחי שלא לומר סלטו תפיל כן לישטה סלטו על הלב אני ישיתי תעבתי יוא אני גם אני גם התעבתי אז סימו לב מה גללנו ומצאנו סרטונים בילדים של המחוג האקרובטיקה ב2014 טוב גליתי גם למישהו שממש התבגרה מול המצלמות שלהו חד משמית אגב ב2014 הרדני התבת 13 ו2 איחוש בן כמה טום היה ב2014 באזור ה27 27 טוב תראת לאבאן גיל ואם כבר גיל, תוסיפי יוד יצא? גילי. תגדיש, <laughs> בדיוק. אז גילי צפיר, הבצ'ל, שהיא כבר לא ממש רק הבצ'ל, אלא טיק טוקרית מצליחה, יצאה מהארון באופן מעורר, אשרה מול המצלמה. טוב, אני ראיתי גם הסרטונים עם אמא מיכל, והאמת אני מעריצה. לגמרי. אז נחשב סרטון בת המצווה שלה מלפני שלוש שנים, ולא תאמיני מי מככבים שם. נו, דברי שגרי ונמכים. אסי, אז הרותם סלע שנולדת להורים מאמללים. זה נכון. אימא שלך, השטאג החיים שאת רוצה, אבא שלך הוא מגלומן. ואת, ילדה מתוקה. שסובלת. שסובלת. סטטיק ובנאל ועודמון, וזה הלם. הלם, הלם, הלם. הלם, הלם, הלם. כמו בכל שבוע, יש לנו טיפ יומי ממפורסם לאיך להעביר את הסגר, אז קבלו את הטיפ של היום. היי, לכל העוגבים המייממים של ישראל בידור, אז היום אני מקליטה לכם כי יש לי כמה טיפים בשבילכם. הטיפ הראשון זה מלא, מלא, מלא ישראל בידור. והטיפ השני זה לחרוש על הסדרות בנטפליקס. טוב, ברמות. תודה שהייתם איתנו בעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. תודה לאיתי ומאיה, תודה לנחש וכמובן לכל הג'וקים. ואחי תודה לכם, אל תשכחו לעשות סאב ותכתבו כאן למטה את מי הייתם מכניסים לני צמר הבא שלנו. ביי. אין פה לא, לא, זה אומר.